ברוב הקבלים שמים חומר לא מוליך בין שתי חתיכות המתכת המרכיבות את הקבל. ישנן שתי סיבות כאן. דבר ראשון, החומר המבודד מונע מחתיכות המתכת לגעת אחת בשנייה. וזה מאוד חשוב, כי אם שתי חתיכות המתכת היו במגע, לא היה נאגר אף נטען, כי היה לנו מעגל סגור. עוד יתרון להכנסת חומר מבודד בין שני הלוחות של הקבל. זה תמיד מגדיל את הקיבול של הקבל. לא משנה מהו החומר, כל עוד מבודד, אם משנים את שטח הלוחות, או את המרחק ביניהם, הכנסת חומר מבודד תגדיל תמיד את הקיבול. נכנים את החומר המבודד, המוכנס בין לוחות הקבל, דיאלקטריקון. למה דיאלקטריקון מגדיל את קיבול הקבל? כדי לענות על השאלה, נסתכל על דוגמה. כשמחבורים סוללה בת מתח V, הקבל, המטען נפרד. נצליח עכשיו את הסוללה מהמעגל, המטען תקוע בלוחות, כי לשליליים אין מסלול חזרה אל החיובים. כשמסירים את הסוללה, המטען על הלוחות נשאר אותו דבר. גם המטח יישאר אותו דבר, שווה למטח הסוללה שהתאינה את הקבל. נכניס עכשיו די אלקטריקון בין לוחות הקבל. ה מכיל אטומים pamięג מולקולות וכשמכניסים אותו בן הלוחות של הקבל, המטענים הזה, המטענים השליליים בד The Elect alrededor ר של הקבל. השליליים האלה אינם יכולים לעבור ללוח החיובין, כיוון שה-Dожい humוליך. בכל זאת השליליים זזים או נוטים על עבר החיובי. זה גורם למיתאן באטומים ובמולקולות בתוך הד ה במילים אחרות, האטום נמטח. בקצה אחד הופך לשלילי, שהקצה השני הופך לחיובית. ייתכן גם שהדיאלקטריקון היה מכותב מלכתחילה, כי ישנן מולקולות שהן מכותבות בצורה טבעית. כמו רמיים למשל. במקרה זה, כשמציבים את הדיאלקטריקון בין הלוחות של הקבל, המשיכה בין הצד השלילי של המולקולה המכותבת ובין הלוח החיובי של הקבל תיגרום למולקולה היא הסתובד! דבר המאפשר לשליליים להתקרב ללוח התאום חיובי, של הקבל. בשני המקרים, התוצאה הסופית היא שהשליליים באתום מכוונים על עבר הלוח החיובי של הקבל, והחיוביים באתום, אם הוא במולקולות, מכוונים על עבר הלוח השלילי. איך זה גורם הקיבול? הסיבה להגדלת הקיבול היא הקבל המתח גטן כי למרות שיש עדיין אותה כמות של מתנים הלוחות הקבל, תומתם למתח על פני הלוחות מתבטל חלקית, בבנים אחרות תרומתם של חלק מהמתנים החיוביים בלוח הקבל למתח מתבטל בגלל לאובדה שישנם עכשיו מתנים שליליים מקרבתם. לצורה דומה, בחלק השלילי ישנה אותה כמות מתמת כמו קודם, אבל תומתם של חלק מהמתנים השליליים למתח מתבטל מגלל שישנם עכשיו מיתנים חיוביים בקרבתם. המיתן בלוחות הקבל נשאר אותו הדבר, אבל המתח על פני הלוחות קטן. מגלל הכיתוב של הדיאלקטריקון. כשמסתכל על הגדרת הקיבול, נראה כשהמיתן נשאר אותו הדבר והמתח קטן, הקיבול גדל כחלוקה במספר יותר קטן עבור המתח, תגרום לתוצאה יותר גדולה עבור ערך הקיבול. אבל כנכנסת דיאלקטריקון במקרה זה, magnitude of the absorption on the side of the metal. Let's take another example. We have a solenoid with a metal core. The intensity of the field is not the same. We have an electric dipole between the poles, but when we turn on the solenoid, לגורם שוב להקטנת המתח בנוחות הקבל. אבל זכרו שיש לנו סוללה מחוברת. וייתנסה לעשות מה שעלה לעשות על מנת להבטיח שהמתח לפני הקבל יהיה שווה למתח הסוללה ו... זה מה שעושות סוללות. הן מנסות להחזיק מתח קבוע. מכיוון שהדילקטריקון הקטין את המתח על ביטול תרומתם של חלק מהמתנים, הסוללה תגרום לעוד מתנים עד שהמתח על קבל, הקבל יהיה שוב שווה למתח הסוללה. על כן, המתן ההגור בקבל יגדל, והמתח יישאר אותו הדבר. כשנסתכל על הגדרת הקיבול, המתן בקבל גדל, אחר שהכנסנו את הדיאלקטריקון, אבל המתח על פני לוחות הקבל נשאר אותו הדבר, בגוון שהקבל מחובר עדיין לסוללה. התוצאה של הדיאלקטריקון היא שוב הקיבול, הפעם על ידי הגירה של ניתנים נוספים באותו מתח. כדי לדעת בכמה גדל הקיבול, צריך לדעת מהו הקבוע הדיאלקטרי של החומר שהוכנס בין לוחות הקבל. הקבוע הדיאלקטרי מסומן בדרך כלל על ידי האות היוונית קאפה. אוקיי, הנוסחה המגדירה בכמה הדיאלקטריקון ישנה את הקיבול היא פשוטה. אם הקיבול של הקבל לפני הכנסת הדיאלקטריקון היה C, הקיבול לאחר הכנסת הדיאלקטריקון תהיה K פעמים C. כדאי לשים לב שמכיוון שהדיאלקטריקון תמיד מגדיל את הקיבול, הקבוע דיאלקטרי K, K של חומר מבודד, תמיד גדול מאחד. בדוגמה, לקבל יש קיבול של 4 פרד, כשמכניסים דיאלקטריקון בעל קבוע דיאלקטרי 3, הקיבול יהיה 12 פרד. Kde ješ